Uh, uh. To je hodina. Teď to zahle. To se O, oh. je tu někdo? si jsem asi jen letalo. si tím, že jsem možná byl. Když kapání vody, a když jsem koudek, zavíral, tak já to udělám. Takže jo, to koutek. Koutek je to jsem právě slyšel ve hře. Tak to ne. Ale musím teď tu. Nepamatuju si, že jsem. Dveře. No Do... już przestała baterka, mogła wrócić. Muszę mi na górę. To za w Toto to kurva je? Ty kokos, to je sama krev. Co to je What the fuck? Rychle dolů, rychle dolů. Night Vision?